Всім привіт, друзі! Як завжди, у цей період у нас цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні найулюбленіший варіант ефіру, коли до мене приходять військовослужбовці, тому е, можна, в принципі, говорити про те, що тебе дійсно цікавить, а не робити вигляд, що тобі треба говорити про щось інше. Ну, я жартую, але насправді сьогодні тим більше ще й не просто військовослужбовець, а людина, яку ж вже дуже давно знаю, людина, яка є речником, напевно, однієї з найбільш легендарних, чи не найбільш легендарних, я б сказав, такої спільноти інфоволонтерів InformNapalm, який вже 9 років, яка, напевно, в певні моменти існування України підміняла собою, я би сказав, РНБО, підміняла собою там, інститут, там якихось там, національних державних досліджень. Ну і це люди, які з початку широкомасштабної фази, скажімо так, показали, чому ці люди Number One були 8 років до того. Ну а окрім цього, ця людина є ще військовослужбовцем в одному з з підрозділів ССО, не скажу якому. І це це Михайло Макарук. Привіт. Я радий вас бачити, слухати і вітати. Да, дуже дякую. Що ти, ну, ми з Михайлом там спілкувалися кілька місяців тому, коли він там похапцем встиг в скайпі включитися. Сьогодні, слава Богу, ми його відловили, коли він в Києві. І це насправді велика удача, тому що не так-то часто він тут і буває. Насправді е, перше питання до тебе, напевно, от знову ж таки, як до людини з інформно-палма, а потім вже перейдемо до твоєї ССР і до всього решти. Е, От напевно, от ви зробили дуже багато дуже всяких крутих моментів. Інформнапалм постійно займається відслідковуванням. Ну, давайте так. Що таке осіньтаналіз? Це люди, які займаються через, грубо кажучи, інтернет, відслідковуванням активності військовослужбовців, військових частин, і все це складається в таке мережево, з якого в тому числі наша розвідка потім має харчач для роздумів. От найцікавіші речі, які Інформ зробив за ці вже скоро 8 місяців війни, широкомасштабної, якої ти якими ти пишаєшся, от. Прям вообще капець, капець. Точні координати декількох командних пунктів, які атакували Київ з напрямку Тросцянця, особливо через а... Усім? Чи це через усім це було добуто а... речі, про які ще не можна казати вслух, але які врятували велику кількість життів наших бійців. Це регулярно, а... викатування даних про ешелони постійні, що реально йде, в якому стані, скільки це допомагає, і досі білоруси, так. Да постійна робота, постійний контроль всередині, можна сказати, mm -hmm. Придністров'я, за нікому не Навіть скрі. так. І знаходження цілий в Криму, в українському Криму. То ми зараз те, що відпрацьовується, це є. Ну, і крім того, поточної роботи багато зроблено. Ми ж не тільки з займаємося, у нас ще є таке поняття, як human, тобто Human Intelligence. Тобто mm -hmm. у нас є своя агентурна мережа, з якою ми співпрацюємо. Ми проводимо псошечки доволі потужні. Одною, якою я пишаюсь, це от те, що ми єдині в Україні, хто записав відео «Мужики, здавайтеся» для mm -hmm. сепарів. Ми записали реально, як відбувається прийомка, так називаємо. І зараз людина пройде фільтрацію, і вона запише інтерв'ю Тобто від початку до кінця ми провели так, все. А, і коли кажуть наші що їх, щоб вони здавалися в полон, «Ребята, навіть мінус 3-4 ствола з того сторони, це вже результат, вони не воюють проти нас. Хай воно краще сидить поки в СІЗО, чи осмислі, ну, величезна кількість пише людей, от якраз здаватися. Взагалі, ти знаєш, льових таких пасажирів. От зараз з мобіків, яких от зараз почали. Абсолютно, переживати. от тільки тоді. А я якби сидів вічно в Донецьку, от тіп один. А мене жінка вже в Києві працює, дитина тут. А у мене батьківська хата, жінки батьків хата і моє, ну, типу, квартира. Я ларек тримав. У нього ті, хто купляв у нього сігарети, ті його і забрали. Каже, я от не воюватель взагалі. І таких багато. От, і, знаєш, от, е, правду казав Данте, що в одному з кругів пекла будуть палати ті, хто під час війни не вибрав ні одну зі сторін. Mm -hmm. Він абсолютно був правий відсотків. До речі, ну, кілька питань до тебе, як до людини, яка повторюсь, Просто якщо ви, друзі, досі не підписані на інформнапалм, то я думаю, так ви опускаєте відсотків 90% хорошої якісної інфи про війну, е яку вам не розкажуть ні в єдиному телемарафоні, прости господи. Е ні, ніхто не розкаже, тому що це. Е Коротше, друзі, підписуйтесь на інформнапалм, якщо ви хочете розуміти, що відбувається на фронті і навколо нього. І от тепер до тебе разу ж ти такий у нас прям зізнався про Білорусь і так далі. Це ж улюблена тема, на яку. Ці там нас і говорять, коли нападуть білоруси і так далі. З іншого боку, у нас вже є офіційні повідомлення, що росіяни збираються перекинути певну частину, все таки військ Білорусь, плюс є інформація, що вони тут певну частину форми збираються перекидати. Ну тобто явно будуть пробувати видовжити фронт і так далі. Що ви про це знаєте про Білорусь і про плани mm, цих уродів? Перше, я знаю, перше що треба сказати нашим слухачам і глядачам, якщо ви думаєте, що ніхто не готується з нашого боку, то ви дуже великі фантазери. Готуються, що мама не говорить. Другий момент. Готуються в плані як і Збройні сили України, загалом, як і державна прикордонна служба, як Національна гвардія, так і розвідка, яка все весь Ну весь весь весь Вони планують нагнати весь весь весь весь весь весь весь весь весь весь весь весь весь весь весь весь весь весь весь а Омска привезуть якогось там. Хай Є примісти. лабуги. Тепер починаються два питання, де їх в діти накормити. Розумієш? Вони ж, вони ж набирають зараз кого можуть, тому що далі будуть набирати неможливо просто. І постає питання, а де ж, блядь, розмістити? Як так, оце... в полі кастри жгут, бачите? Ну, ці від І тоді буде велика кількість санітарних втрат. Дай Бог. До речі, по одним перехоплень а, дружних нам спільнот кіберфахівців, це називається тепер так, в російській армії зафіксовані на Херсонському і Запорізькому напрямках випадки клінічних захворювань педикульозом. Завшивили так, що кров треба чистити. І це чудово. Навіть воші за Україну виступають на українській землі. Слава українським вошам. Росіяни ставлять собі мету Якби повністю взяти під контроль деякі військові об'єкти, які вони вже взяли, це ряд аеродромів. Білорусі. Білорусі, Росіяни, вивезли з Білорусі головний арсенал, тобто запас а, снарядів до гаубиць їхніх і тому числі градів і ураганів, і далі вони якби ну потихеньку анексують, але ж а, Лисий бул, бульбофюрер, який закриває. Да, він да. розказує, що він такий хороший, він не зрозумів, що він сам потрапив з цілища. Він mm -hmm. петляв. А розумієш, якщо мотивація в Кацапів а, воювати ну, знаходиться 0,5, то в Білорусі вона ще може бути від'ємна. Mm -hmm. І біда в тому, що тут наше суспільство і, а, з армією і наших захисників, це загалом є зріс суспільства, якщо правда mm -hmm. говорити. Якби, а якщо від Кацапів нічого не наділи, то білоруси вже ж приймуть повністю як зрадників. Тому ж пощади не буде. Не буде. Тут же ж, якщо Кацапи там своїх міняють і подібне, то розумієш, коли... Буду, пюро фюрер як ти кажеш, проголосив, що ми ж не воюємо проти України. Це все туфта. Але беремо участь спецзвелаць. Під... Під... Під... Під... Під... Під... Під... Це все туфта. Вони воюють повноцінно, надаючи логістику. Я нагадаю просто, що коли розказують, що там все добре з білорусами, ребята, хто лікував падонків? Хто скупав крадене на українських територіях той же саме, і Ільпіні? Не секрет, що білоруські КГБшники бігали по Чернігівщині, вишукували виловлювали людей. І давайте казати всім, що мені дуже цікаво, коли розповідають про якусь там білоруську опозицію, да. Да, можливо. Я її побачив ще до Великої війни. Це, знаєш, дайте грошей де бігать. Опозиція – це те, що може приймати складні рішення і виступати проти себе, а не плямкати ротом і незрозуміло, що робити. Реально білоруська опозиція – ви в Україні за незалежність України і сподобу далі незалежності своєї сім'ї. Але при цьому всьому я можу сказати одне – хочете того, чи ви, чи ні. Я відверто противник цієї ідеї, але я вже розумію, що все прийдеться робити. Після нашої переговорів нам прийдеться займатися Білорусь. Прийдеться. Оскільки краще мати нейтрального або ж союзного сусіда, ніж ще одного довбодятла, який у нас і так на північному сході його вистачає. Mm -hmm. Те ж саме я можу сказати і про Молдову, і про Грузію в тому числі. Ну, Грузія – це трошки далі, а Придністров'я да, – це питання, мені здається, аж перезрівло. Питання при Придністров'я вирішується дозволом Молдови і двома залпами системи ураган, або right. пару хімарісів, коли склади з колбасні просто знесуть що можна. Хороша ідея. Я за підтримку. Одноголосне рішення прийнято і ухвалене. Це було б дуже добре. Окей, ще от такі питання. Я просто такі, знаєш, такі дуже розповсюджені питання. що ти людина поінформована. Відповідно, варто це питання проговорити. Власне, в Росії триває мобілізація. За різною інформацією, ну там вийшоти, як самі Русняєва називає фанірний маршал, товариш Кужугетович заявив, що вони вже більше 200 тисяч набрали. Ну, це брехня, тому що за різну інформацію, на даний момент вони набрали, що там близько 90 тисяч. Реально, ну все одно це достатньо багато. І вони ну, м'ясо вони доберуть, так чи інакше доберуть. Скажімо так, з твоєї точки зору, наскільки, ну тобто, давайте так без шапкозакидальних таких настроїв, це хай на єдиному телемарафоні дуречки займаються. А спробуємо проаналізувати. Як це може вплинути на хід бойових дій? Тобто, що саме, чого, найбільш проблемне в тому, що, ну, ясно, справа в Росії зараз дуже мало людей, все менше менше, у них реально проблеми з особовим складом, Пер вони будуть поновлювати свої частини і так далі. коротше, чого боятися? Може, вони на наступний рік підготують там 500 тисяч армію, і вона, значить, втриматильним дамкратом. Давай я скажу свій погляд такий тверезий mm -hmm. і доволі критичний. Супер. Перше, да, вони набрали менше, чим заявлені 200 тисяч, але хвилі мобілізації буде ще не одна і не одна. Звісно. Три-чотири мінімуми. По бумагам, а російська армія є радянська, вона є паперове, вони, можливо, і набрали 200. Чим плюси для нас? Набрали, кого не попадя. більшість більшості своє, навіть безстрокової служби, ті, хто строкову службу служив в російській армії, а в більшості своєх не займалися побутово-господарським виконанням справ, ніж бойовою підготовкою. У більшості своя — це різношерстний з низьких каст населення, а в Росії саме кастова система. Ну, а у Є там всі діла. На... Вони морально-патріотичного плану не мають ніякого. Але зараз з ними будуть працювати, промають місці, замбаящики регулярно — це щось дасть. Проте рівень забезпечення, зрозумійте, набрати купу народу — їх потрібно навчити, вдіти не як думаєш, що вчити не треба, оскільки ми набираємо уже ті, хто служили. Проте вони набирають відставних багато офіцерів на пенсії. Проте вони не замінюють ту соль землі, яку вважаю, яка воює в цій війні. Воюють, воюють на землі якраз сержанти. У них там втрати молодші офіцери. Розумієте, я почув від командира, наприклад, свого колись таку круту фразу, що один толковий сержант може замінити декілька молодих лейтенантів. Я його поміняю, це правда. Сержанти — це командири з водів, пунктів, командири груп, вони є солі землі на цій війні, оскільки вони приймають безпосередні рішення під час болю і напою болю. І мені дуже подобається те, що завдяки якраз Валерію Федоровичу була запроваджена ця, да, запроваджена ця система управління військами і ця філософія, Ну, Натівська це багато реальний. в чому. Це ж є філософія – сержант, головна людина в армії, по Зеликі І дивися, і це є. Інший момент – ти їх, грубо кажучи, призвав. Навіть якщо ти їх ходив, навіть якщо ти їх накормив, їх треба навчити. З навчанням того. Їх, друге, другий розмістити. Впереді холоди, але щось вони кажуть, що ми маємо їх лякатися. Я, так подивився, у нас люди закупаються так по Україні, знаєш, через Україну їдеш, так дровами закупається, да. торфобрикетами, вигілля десь беруть, балони газові десь натягують, тобто ну, буржуйки фігачати на фронт і все. А, я да? просто ну, ні, у мене дуже великий показник, я зателефонував своїй мамі і кажу, що там в селі, каже, ну, всі банки пусті, як було сказано, всі закриті. Знаєш, в погрібах все є, тобто це, ну, це дуже класно я вважаю. Супер. Я кажу, "Мам, ну а на що стільки?" каже, ну, Згоди. тобі не треба мені, а пацанам на фронт відправити. І це розуміння не одної там жінки, а декількох. розумієш, там селами це робиться. І, а якби ти маєш десь розмістити цей особовий вклад. Це ще одна, до речі, причина, чому вони в Білорусь перекидують. бульбу нагрузить доповнительним грузом. І для того, щоб зробити з них щось похоже груп з водового треба місяця три. А потім загальновійськові навчання. Вони зараз що будуть робити? Розміщати. Щось якось підлатувати і закривати дирки в тих втратах, які є. Ну, тобто підрозділи діючи, просто закидати. Що для нас це погано чи добре. От вони зараз призвуть. Сиділи їх в окопі по одному, буде сидіти по три. Ну, таке саме м'ясо. Цю війну вирішує артилерія і розвідка. Дрони, які от постійно волонтери ви вкупляєте, знаю, допомагаєте. Вони вирішують. Ви не повірите, але це розхідний матеріал, який багато чого вирішує для розуміння, важливість дронів. З дронів на Харківськ під час харківського наступу було знищене орків не менше ніж з артилерії. Ні хрена себе. Оцими скідами-системами. Це показник якості роботи. Всі русські пабліки вийдуть з цього. Інший момент іде війна, коли тільки там групи розвідки спеціального призначення ДРГ, наші бачать супротивника. Більшості своє, ти не бачиш його. Іде робота артилерії. Mm -hmm. Але тоді все питають, чому пацани по окопам сидять? То що поки нога піхотинця не вступила на ту землю, земля не є звільнена. Це mm -hmm. є факт. А, і авіація вирішує так само. Ви бачите, путінську авіацію добре пощипали, і я казав тобі, що пам'ятаєш до війни, mm -hmm. що не скоріше закінчаться пілоти, ніж літаки. Так і є. Я так тобі і про є. це казав. Так і, є, да. а, і тут, знаєте, треба належно віддати От тим, хто працює в тилу. І мені дуже прикро було чути, коли розповідають, що давайте заберемо 30 тисяч, тільки залишимо бойових тих, хто на передовій. Давайте просто тверезо, як військовий, я вам скажу. Дивіться, ви тоді лишаєте людей, які роблять 24 на 7 в тилу, ремонтників, які пашуть як чорсь. Рембатальйони, рем це просто... І псошників, yeah. тилове забезпечення, це ті, хто підвозять все, що тільки можна. а АППО тилове? Який, От, не якраз казав, хтось з українців вважає, що наша протиповітряна, протиракетна оборона, ці хлопці, які чатують, а там дуже важка служба, там в радянський час було 4 години, ти за пультами 4 спиш, 4 за пультами і так днями. Угу. Це шалений режим. Я вам ще скажу, що влітку, наприклад, ППОшників найбільше захворювання лягали в госпіталі. Знаєш чому? Очі... Запалення легень. Ти 4 години отсидів нагрілась та колбасина, де вона Ти сидять. вийшов, і тут же... Ти вийшов, перепад температур, ти вийшов, там, наприклад, 25. А в тебе 60 було там всередині. І ти ті самі зв'язківці. Я кажу, що люди добрі, якщо ви хочете, щоб ваша армія нормально воювала, як вона це зараз робить, то елементарний боєць, сержант, солдат, офіцер має не переживати, що його сім'ї не буде що жрать, поки Дуже. я воюю. І це головна дилема, яку, знає, я розбиваю, коли починають там деякі чиновники розповідати, як нам потрібно бюджет економити. Щоб бюджет економити, надавна сумом підходить до того, що ви приймаєте. Я тобі скажу ще одну болючу тему, яку в військах чомусь не піднімають, не говорять, але всі про неї. Бої в Київській області були, Чернігівські, Сумські, Теревошників. Велика кількість була в Харківській. І вони не мають статусу ОБД? Немає ОБД ти отримати не можеш, оскільки наші депутати досі не прийняли змін. Маєш будь-донецький-Луганський. А що в Харкові не було Рубилого, під Києвом не було, в Чернігові. І ти дивишся на це все, всі чекають, а вони ходять сумними рожами і нічого не роблять. І це мене бісить відверто. Тому що я знаю людей, які загинули, вони не мають цього статусу. Зато у нас є куча позитивних блогерів АП. І це так і є. Розумієш, військова машина виповняє свої функції. Друге, що коли ти приїжджаєш, наприклад, з місних столь як ми кажемо, в Київ, ти дивишся, що якби суспільство і влада, вона не готується до великої кількості прийому ветеранів майбутнього. Розумієш? А угу. Давай я тобі, вприклад, в, в, в дрібнощах скажу. В нас ж ніхто в садочку дітям в школі не розповідає, хто це такі, і чому їх треба поважати. А оці фрази оглянь, мама, папа, дє, он, дядя йде без ручки, без ножки. Думаєш, що така. це буде проблема? Я думаю, цього ще не робить суспільство, щоб цього проблеми не У нас були. мільйон людей в формі зараз, ну, там, в загалу. Я загалу. розумію, але вони повернуться, вони, вони знімуть форму, ну, їх і треба адаптувати. Міністерство ветеранів США – це найпотужніша сила, яка є. Я досі не бачу програм, щоб ті хлопці, які були покалічені, та ми всі будемо покалічені, вибачте, кукушки і тому подібне, та, так і вже є такі. А я не знаю, де можна прийти психологічну реабілізацію згідно до гарантії держави. Тільки волонтерські програми. Я не знаю, куди, от пацани мої, вернуться, де вони можуть строїтися на роботу, куди прийти? Де вони можуть отримати пільгові кредити на житло? Де вони можуть отримати пільгові кредити на, більше, на це часі, світі? І розберемося. А, на... Так вони вже вертаються, ті люди, які треба реабілітовувати. І це розумієш? І у нас що допомагає? Тільки розголос. А давайте зберемо кошти. А давайте, давайте блядь, держава почне працювати вже і показувати те, що робить. що більше всього, знаєш, що більше всього от, на фронті про ці фрази. Ну от хлопці вернуться і все тут зроблять. О, це да, це да. У мене одне питання: а що ж ви робите тоді? Ну чого Не. я маю? От дивися, от зараз, наприклад, чого я маю робити дослідження і валить руснявий бізнес один ексбет, той самий? Якщо а у нас є служба безпеки України для цього, у нас є ціла комісія при Кабміні з, з цілим віце-прем'єром. Ні, це вже Країл визнав, так. то що русня дамо дожди там, ваніру дому. Все ж таки, ветеран теж. І він, би, у нас є ціла комісія про Кабміні, яку скликали з цілим віце-прем'єром Юлією Свіріденко, яка нічого не бачить. У нас там сидить Ілья, там, вибачте, там у нас сидять куча людей. Смін Юсто, пані Ірина Мудра, там сидить з НАЗК, там сидить Різов у Глава там буде МВС, там буде СЗР, там буде ЗГУРА представники. Я, я дуже сумніваюся, що ще не бачить всіх по ексбету, що виплило все. І там буде СБУ. У мене дуже дивно. Якось, е, я можу казати, напряму, і звернення писали, да, і давали, і публічно, і давайте е, Це Пам'ятаєш цю фотографію, коли з, з пожежа, а спереду чувак стоїть і курить, бо то нічого не відбувається? Mm -hmm. от те ж саме. І е, знаєш, до мене кажуть, Міш, ну, у вас ж там списки колаборантів бувають, так, а чому в ЗБУ не передаєте? А кому передавати? Чувакам, які не бачать, що тут руснявий бізнес. Друзі, ну от давай так. Це просто Михайло нагадав якраз інформнапалм, тому що він дуже активно займався випилюванням звідси великої такої букмекерської контори 1 xbet Я думаю, хто хоч іноді користувався російськими піратськими сайтами, you know what I'm mean, going так говорит. Да. Так оце лайно, друзі, да, воно мало того, це, ну, це не просто російський бізнес, там дуже мутний російський бізнес, величезними. Коротше, це можете інформа почитати, якщо раптом. Ну, вже руський бізнес. Крапка, все. Далі можна вже не продовжувати. Так, оце, Чудова структурка, друзі, досі продовжує боротися за те, щоб працювати в межах України. Я тобі єдине, що додам. Коли у нас нарешті президент Зеленський і РНБО ввели санкції проти російських олігархів, наприклад, того ж товариша Фрідмана, а сталося це після того, як особисто приїхав Держсекретар Ентоні Блінкен і за закритими дверами, дверима вставив, так би мовити, як би це так подипломатичніше сказати, Провів дипломатичну бесіду, після якої Володимир Зеленський сказав «Да, нарешті ми зрозуміли! Точно! Вона же є Фрідман, і йому належить Київстар, Моршинська, Фігоршинська!» «Да ви що, Ротенберг є? правда, і у нього там оушен-плаза в центрі Києва? Да ну не може бути! Серйозно?» А, а, охарі... а тут інша ситуація. Тут йде не просто про гроші, а про персональний доступ до а, даних українців. Конечно. І ти розумієш? А потім, а куди ж вона піде? Давайте дамо елементарний приклад а фейкові референдуми, які будуть розбиратися. Дані є, все. А зрозумій, а такі джекпоти отримати як персональні дані для того, щоб заанагажувати. У тебе є ігроман, да, і винен да. гроші. Чувак, іди там, сфоткай, покажись, На подивися. тобі на счет, да. Все. Гроші на счет — це вербування колосальне. Вибачте, у нас навідників і так мали коригувальників, агентів, ну, скільки можна. І ти знаєш, якби а, дипломатичною мовою, в мене викликає глибоке занепокоєння, робота служби безпеки україни в цьому плані і також а, робота новостроєної комісії яка ніхто ще не зробила по цьому плану був головним лобістом пам'ятаєш по ігровому віз я нагадаю це пан давід рахамі особисто а, він... а, і який привів а, цього нещасного громадянина латвії Петреско, борічку баума борючка великий тобі привіт я все пам'ятаю не він втік знов з країни він туди сюди ганяє щось бігає але таке, він жо знаєш такі тіше трави ніж же води хоче бути проте це ще не все в цій конфігурації, яку ми бачимо, ми ж далі продовжуємо. Мені кажуть, а чого ви проти тих не працюєтеся. Ребята, всі своє час. Але я пам'ятаю дуже прекрасно з тобою, 17 рік, коли я до тебе звернуся і кажу, давай зафігачимо Яндекс і Mail.ru Group. Було справу. Скільки було крику, ви подонки мішаєте, що в історії? Загроза була зроблена. Ми тоді боролися доволі активно. Але дивіться, зараз я нагадаю, що додатки корпорації Mail.ru Виключається Сеп Стора. Mm -hmm. Ми ще натиснемо, щоб і Яндекса теж було mm -hmm. виключено. Просто зараз люди не розуміють одного. Дивіться, Яндекс залозив глибоко нам в сфері життя. Я просто не приклад. Тут по тобі. Дивися, в тебе в один момент перестають там Uber чи Уклон, Приватбанк, чи монобанк, яким mm -hmm. ти користуєшся, допустимо. Mm -hmm. В тебе навігатор перестає працювати, типовий І все. Що в тебе виникає в суспільстві? Паніка. А Яндекс цього хотів. Я розумію про було. доступ до карт, до всіх карт, до всіх да, об'єктів, Воно так і було. А, і ви знаєте, це на мене ми на мислі, що зараз ми ведемо абсолютно... Ну і ще про гроші. Ну, 600 мільйонів доларів з України буде виводитися. Mm -hmm. Кішені а, для тих, хто буде вбивати наших хлопців. Вибачте, у мене є одна політика, не про Ексбет. Тоже саме сюди, Бабакова, Фрідмана. Ми Всі, -то російські... Ставицького yeah. колишнього. Да? А, це Русня. Русні тут не місце, будь-якому бізнесу. Я не проти а, ігрового бізнесу в Україні, але хай сюди приходять британці, американці замість русні. У них чесне правило гри, вони будуть працювати. І це, знаєте, коли заходить не руснявий олігарх, а міжнародна корпорація, я вважаю більше, оскільки вона несе якісь соціальні і соціальні гарантії. Тому я завжди кричав, що тут не потрібен Lucoyle, Амік, Медведчук, тому повідне. Хай заходить British Petroleum, Shell і великі корпорації, які будуть будувати заводи. І корпорація як заходить в країну? Вона Представляє план роботи свій. У нас чотири було нафтопереробних заводів, зараз вони всі розбомблені, але їх все одно треба відновляти. Безумовно. Є один такий комічний персонаж, який насправді має давно висіти на шибениці, по імені Ігор Іванович Стрелков стрілков, точніше, правильно сказати, да? І просто забавно наблюдати за цим облюдком, він же ж сам пише там всякі свої сводки, да, зазвичай, А тепер така, ну, що ти напишеш сводку, що тебе в хвосте в гриву, це на двох напрямках одночасно. Тому він е, вирішив написати сводку тільки по ДНР, тому що в ДНР е, поки що е, скажімо так, українська армія не наступає. Ну, або наступає нам на обмежених, е, або ну, короче. Це дуже Давай, скажімо так, вони так. дають тягла Кацапам. Да. Отак буде ка Абсолютно. Правда. До речі, з приводу, повертаючись дуже, ну, тобто про 1 xbet і так далі, тут що я тут можна сказати, друзі? Обіцяю, що цю тему будемо тримати на контролі не тільки 1 xbet будь-які спроби. Давайте прямо скажемо представників нинішньої діючої влади, а їх було багато спроб. Ми знаємо про спроби домовитися з Фрідманом, дати йому е, громадянство. Я знаю, що тепер, коли вели е, санкції, то всякі там е, телеграм-помийки банкової і позитивні блогери будуть кричати, ну що, от відповідіте, от а ви говорили, а ви говорили. Ми все знаємо, хлопці, і про те, як ви мутки хотіли Київстар стар продати одним турецької компанії. Ну, не суть в тому, важливо в іншому, важливо в тому, що просто е, на щастя, Україна це не Росія і тут е, і громадянські. Суспільство і відповідні волонтерські організації будуть тиснути, щоб російському бізнесу в будь-яких версіях не було місця. Крапка. А тепер з приводу війни. Теж тебе хотів спитати: от всі ці наступи, те, що зараз відбувається. Тобто, як ти думаєш, ну, взагалі не будемо там, лізти в сферу, яку там, я точно не маю права лізти, там планування операцій і так далі. А... Наскільки ти, скажімо так, оптимістично налаштований в плані можливості виграти цю війну, якихось там термінів і так далі? Я розумію, що це дуже тупе питання, але ну, воно всіх цікавить, тому не міг тебе не спитати як поінформовану людину. Давай я тебе спитаю, питання, яке в кожного напевно, глядача слухача буде цікавим. Він, він собі сам відповідає. за mm нього. -hmm. Що для тебе є перемога? Ні, ну, дивись, я би сказав так, у мене є три різних варіанти. Скажімо так, три етапи перемоги, я тобі так скажу. Перший етап – це, звичайно, вихід на 91 1991 року. Другий етап – це, скажімо так, покарання Росії за все те, що вона зробила. Третій – це, звичайно, щоб Росія в такому вигляді, як імперія, перестала існувати. Тут можуть бути варіанти, в якому сенсі, але ну, десь приблизно так. Тобто це три, три етапи, без яких перемоги давай, не буде. Давай почнемо з мінімального. Давай, а... Все це залежить від а, чотирьох основних чинників. Угу. Перше – це подальшої підготовки резерву, ротацій угу. особового складу Збройних сил України, які беруть безпосередню участь у проведенні визвольної війни за незалежність України, я б сказав це так. Оскільки війська теж втомлюються, треба поповнювати, треба підвищувати мотивацію і дуже добре, що ми зараз, ну, Домовилися з партнерами, велика кількість військовослужбовців проходить навчання не на полігонах України, де вони ще не обстежені і знають, що є, а загалом за кордоном. Тому От там британці безпеці, сержантів готують у нас. Безп... з безпеці, що серед сагантів і солдатів теж. на увазі, чому це дуже важливо. Британська ж легка піхота вважається досі, наскільки я пам'ятаю, краще. Інфантії forever. Власне, сержанти. Те, да. що ти сказав. Так, да. і це є ін... іншим моментом для перемоги. Це є стабільність певна нашого тилу, а саме. Економічна допомога нашої держави. Ми втратили половину економіки, нікому не секрет. Ви бачите це по курсу долару і по цінам і магазинах. Ну, в половину виросло все. А іншим моментом є це є забезпечення постійно наших Збройних сил необхідним боєкомплектом та додатковим і постійним бронетранспортерами артилерією та рядом інших речей. Я спробую чому пояснити. На території України ми вже не здатні виробляти будемо доволі тривалий час такі речі, як танки та бронетранспортери. Взагалі не зможемо, ти поки що. Більше ніж. Після Азовсталі? Ні, ну, втрати Азовсталі. Азовсталі. Заводи розбомлені. Угу. І ми залежимо від поставок таких. І поки вони будуть йти, буде все нормально. Будуть йти поставки боєприпасів, яких нам необхідні, ми будемо далі наступати. Питання мотивації не стоїть, питання забезпечення стоїть. У нас не так а, ну, амуніцію намагаються закривати і це тому подібне. Розумієте? Це війна артилерії. І коли кажуть, от нам дали там більше ніж 150 трьох топорів. Ну так ж, давайте казати відверто, що частина з них вже втрачена частина знаходиться в ремонті. Те, що в польського краба нещодавно розірвало ствол, тому що він просто зносився, це теж техніка потребує теж, ну як і людина, ласки турботи. Тому панцергаубі відіслали там в дружню да. Литву для частини для ремонту, і тому ми дуже вдячні Збройним силам Російської Федерації за ленд-ліз, які вони поставляють нам постійно це просто феєрічні цифри, просто, просто феєричні цифри. Ну от крім цифр, це і технічна документація, і mm -hmm. новітні передові так звані їхні розробки, в тому числі з наземними станціями розвідки, зв'язку з запакованими дронами з технічною документацією. Слава 8-го полку спецназу, який забрав просто запакований ну, орлан, орлан. Да, да. і це прогудів на всю Україну. І <зас> останній момент, як би це не дивно звучить, багато що залежить від погоди. Ну так. Да. Розумієте, також залежить наступ від рельєфу. Чому на Харківщині удався швидкий наступ? Лиси. Балки, ліси. Да. Лісопополоси. Підготовка може підійти під самий да це. І інше це, як би це не дивно звучало, політична доцільність. Розумієте, при наступі на Крим потрібно буде залучення додаткового підрозділу Національної гвардії для проведення фільтраційних заходів та встановлення українського конституційного порядку, оскільки Крим надзвичайно став інфільтрований. Руснявими самками, самцями, людьми я назвати це не можу. З Донбасом аналогічно. З Донбасом ще величезна кількість колаборантів, яка так. не має права дихати. І загалом, от, ти ж пам'ятаєш, 16-го року я бігаю з законом про колаборантів, які сприйняли. Моє, моє персональне бачення, що на даний момент, відповідно до теперішніх українських реалій, дизайнний законопроект, а вже закон, не є доцільним. Я вважаю, що потрібен в Україні закон, який буде прийняти з внесенням змін до Конституції України. Я поясню, чому Конституція України передбачається всім жителям і громадянам України рівні права і свободи. Я вважаю, що люди, які будуть визнані колаборантами, мають право обиратися, бути обраними. не громадяни. Це як Україна, отримати в не статус жителя України. Паспорт є, громадянських прав нема. Абсолютно. Більше того, я ще прихильник того, щоб додатковими податками їх обкласти. Mm. Ти не маєш права працювати державній установі, ти mm. маєш право відкривати свій бізнес, ти маєш право бути нанятим, ти маєш все. Більше того, я за те, щоб після деокупації Криму і тих окупованих районів Донбасу там не було виборчого права протягом 10-15 років. Двома роками за. Має бути признана призначена влада або військова цивільна адміністрація. Абсолютно вірно, бо, оскільки кількість снарядів замінованих, mm -hmm. е інфільтрантів там буде ще досягати великої кількості, і там по-інакшому не буде. Тому е і в колаборації у нас велика, і економічна, і політична, і військова, і наукова. І давай не будемо забувати в тому числі про медійну. Звичайно, оскільки це ще окрема тема. Медіагаді у нас осталось. Знаєш, Мені дуже подобалось побачити, як. А баба Наташа Влащенка намагається типу, перекрашувати, Свєтка Крюкова стала, така дура не прикладає. Така дура не прикладає. Я, а, в, е а ти бачив телеканал Зрада, де сидять в ефірі медведчуківські Я... ляді, політичні експерти з каналів Медведчука бігають, славословлять Зеленського, Ткаченко. Міністр нас каже, як це? Ви хочете убрати цих ведущих? Зачем же? Они же же они же перековались. Понимаете, вот зачем же их убирать? Они же вли... у них же есть своя аудитория, и вот они на эту аудиторию будут влиять, и они все будут проукраинские. Ну слухай, давай не будемо забувати про такі проекти, як Заборона Сєрхкова, Ого. Да? Ну давай, і Настя Станкова. Давайся ви... подивимося про Настеньку Станкову, яка розповідала, не все так однозначно. Там, да? Катівні СБУ в Харківському СІЗО. Передаю їй великий да. привіт і сказати, що вона ганиль хоче на всю країну. І я свої думки не звінив. Те ж саме про ряд інших медіаганчірок, типу Діани, Прості господі, Панченка. Це просто вже використане Лене. А Назар Адіо Артіця, який чого ти прізвища. Нормальне прізвище. Ти ж Діарадіце, який? Чи а мені з Діарадіцею дуже не подобається інше. Він сходив на допит в СБУ, і після цього до нього жодних питань немає, він спокійно собі працює, віджав собі цілий канал, той, який Мураєву належав і так далі. Все у нього чудово. Ну, мені цікаво, це якось пов'язано, бо я думаю, що пов'язано. Ну, а те, що у Мураєва загалом майно залишилось, в принципі, не Нічого. Ні, не просто він його перепродав, одному з топів подейкують «Слуги народу», це ну, не я це програма схеми ну, розкрила. і це мене дуже дивує. Розумієш, Богдане, у мене мучає дуже велике питання. Да? А скільки, як ти думаєш... От, до речі, цікавий буде журналістський запит до апарату Верховної Ради, скільки реально помічників, консультантів, відправляючи її в партію, пішли на фронт і від всіх інших. Mm. Я знаю, в кого пішла велика кількість, не буду оголошувати. З якою партією? Ні, ну про Євросолідарність, та... давайте правду скажемо. Це теж правда. Так. З голосу чимало людей воює, там і так, депутати величний, воюють величезне більш... респект. У мене питання дослуги народу. Я навіть знаю, з довіри помічники пішли воювати, це точно. Угу. А, от, і ви будете вкрай приємно здивовані. Особливо цікаво, це скільки помічників топів з партії партії, особливо. Розумієш? Де Юзік? Uh... У мене питання одне. Пане Макарук, ти як там Де Юзік? Безум... Мені вашої безумної хватає з головою, який пише заяви в СБУ, блях, а ще ми діючих військовослужбовців і волонтерів. А, знаш... ти? а ти там теж був в цьому переліку? Ж, да? Другий. Ти ж... А, ти ж там зрадник. Тобто, дивіться, друзі, запам'ятайте, три прізвища, через які всі проблеми в Україні. Uh -huh. Бутусов, Макарук, і Даниїл Рава, кстати, Даниїл Рава Гай, ти, ти забув. Агай, Даниїл Рава завтра буде тут теж в студії, так що це uh, таке. Але uh. забавно, да. mm -hmm. так. Вот. І розумієш, що я... вас об'єднує Єрову з макароном трупов у 2014 році розбирали наших пацанів з Аї. так об'єднались, ну, так. Ну всі зрадники, ти ж розумієш, ви ж Зеленського цей. Ні, в... розумієш, є людина, якою щиро поважає це Льошока Пецько, я його знаю давно, він mm -hmm. все. І він пише цікаву аналітику. Все. Хорошо. І коли я його читаю, в мене було спокійно за зимову форму. Ну коли я побачив пости Мар'яна Бізону, я реально почав очковати. <ріст> і тому що а, я просто поясню, чомусь так критично ставлюся. Я знаю цю персону ще а, з проектного офісу реформ Міністерства оборони України, куди її привів в свій час відомий волонтер Давид Георгійович Рахамія, і те, що вона не зробила жодного проекту. Жодного. Підтверджую, як людина, яка писала про волонтерський десант. Мені з нею тоді поспілкуватися не вдалося. Потім вона прийшла в Верховну Раду зараз. І вона взялась за реформу Ніфіга собі Служби безпеки України. Що там Служба безпеки України? Очень, кстати, цікаві історії про Баканова, про Наумова і інших прекрасних <потîм> <потîм> людей. А я тобі скажу те, що я бачив. Ну в принципі, я можу це говорити мені. Байдуше а, з початку війни Служба безпеки України трималася і працювала на відміну не завдяки керівництву, а вопреки йому це були лінійні горизонтальні зв'язки. Я знаю полковників і генералів, які вийшли з пенсії і повернулись допомагати молодим пацанам. А звідки ці пантени молоді взялися? Це якраз ця плеяда офіцерів, яка виросла під час війни да, да, да. скупи ротацій. Знаєш, вони напевняють, деякі в мене є друзі. Я пишаюсь тим, що в мене є друзі з бою, чесно кажучи. Офіцери молоді, все. І а, я бачу, як вони а, війну зустріли. А де ваше? Ті, хто смотався, забрав з собою. Розумієш, ще такий цікавий підрозділ у нас, спецназ ДБР. Чув таки, так? Да? Це, коли львівський котел брали, так? Я попрошу. Донаєвецький, напевно. Ах, дійсно. Раваруський одразу. Ну, ну, ну, да. Я розумієш? І коли ми ну, наблюдаємо за цим всім коблою шаблою, ти розумієш, що, як би це не дивно звучало, але я бачу зрілість українського суспільства. яка взяла відповідальність за себе під час війни коли незнайомі люди одне одному допомагають, коли передають незнайомим людей дітей під час евакуації і всіх потім знаходять, коли а, ти приїжджаєш з виїзду з Мотижина чи Гостомеля з собакою і знаходять власників, і це чудово, оце ти говориш. Але, розумієте, а, це все а, не завдяки, а оскільки, на жаль. І ми стикнемося ще з великою проблемою, після нашої перемоги, якраз те, що я кажу, реабілітацію ветеранів і звілості нашого суспільства до всіх ветеранів. На жаль, на жаль, я скажу так, що це робиться активною частиною суспільства, ця підготовка, і волонтерами, але не державою. А це має бути робити держава. Пане Михайло, я тобі скажу, це те, про чому мене, так теж, мене ж теж вже в парахоботи записали. Через що? Через те, що я постійно... Welcome to the club. Ну так, да, чому? Тому що я постійно кажу, що є Збройні Сили України. Є Валерій Федоріч Залужний, його там Шаптала, Мойсюк, там і всі решта людей, які там і так далі. А є е, політичне керівництво України, яке теж в деяких моментах молодець. Правда, ну те, що не втекли і так далі. Але вибачте, будь ласка, ці люди зараз намагаються прикритися діями Збройних сил України і вважати, що дії Збройних сил України це індульгенція для все, те, що ці люди зробили. І продовжують робити по цей день. Mm -hmm. Я вибачаюсь, коли те, про що говорить Макарук і про один Сбет. І в цілому, я повторюся, коли для того, щоб просто прийняти санкції, які раніше на засіданнях РНБО приймалися лівою ногою, між тим, як поїхати в Букавель? Под... скільки було потрібно? Сім місяців і особистий приїзд. Я не буду там деякі кричи казати, які говорив пан Блінкен згідно інформації. Та я вибачаюсь. Ви не хлопці. Мухтан, знаєш, що саме найцікаве? А Петицію ж ніхто не розганяв про 25 тисяч про ЄСБТ Заборона. Вона набрала в цічені трьох неділь. А Тому що там? Вже? Ну це ж очевидно. Є що так? саме цікаво? На День Незалежності журналісти задавали питання президенту, і президент що сказав? Нагадай, будь ласка, людям. Він сказав, що треба негайно розібратися. В да, молодець. Термі. Так що у нас виходить, що у нас саботується під час військового стану. Накази Головного командувача Рахун. Збройних Серховного Збройних Сил України, тоді це вже є кримінальна відповідальність. Який хто буде рослиди ДБР? У нас ж, дивись, у нас ж наплодили всяких САП, ДБР. САП тут точно ні до чого. ДБР має робити. Там я, це знаєш, я вже в абріатуриці, коли читаю, у мене трошки очі розбігаються, але я думаю. Ну, може, щось буде працювати дуже. От щодо набу. До речі, хочу їх захистити. В чому? Хто як чийсь спецназ охороняв? До речі, урядовий квартал, коли ДБР е, смоталася, і всі ну спецнас президентський полк в тому числі захороняв. Давайте повідомимо. Це пацан. правда, ну і спецназ і... забулишився теж. І пацанам судо, да. які, ви знаєте, це я відверто кажу, мені дуже неприємно казати це, але це найбільш недооцінена структура в Україні, угу. яку просто забули і кинули в перший момент. Це я по амуніції, по забезпеченню. все, а угу. це так не має бути. І реформа УДО може проводити навіть військовий час, і нічого цього не забороняє. До речі, пане Макарук, можете тебе спитати? Так. Я от постійно зустрічаю у от я думаю, там хто там Коля Тіщенка перетера Єрмак, там ще там велич... світачі нашої мислі і ляпані язиком про важкі, просто кровопролитні бої з десантом в урядовому кварталі, які були прямо в перший же день війни. Не знаю, зброю отримував, чесно. Думав, щоб сім'я, як виїхала, знайти ага. бензин. І Дзвонив своїм, які вони звоїли, визнавали, визнавали точку збору. Ти ж пам'ятаєш пам цю анекдотичну ситуацію, коли я писав про неї. Дзвонить нам з тобою добре відомий, чи блогер, чи вже політик Антон Швець. Макарук, треба в ТРО, я готов. Я говорю, хорошо, приходь. Я вас заводжу, записую, йому дають зброю, він становиться там етап. Через час він, він не знає, з ким він буде, він мені пише, типа. А, міш, а але... що далі діти, А між, а можна ми записати в інший звод, щоб свої не прикончили? Я говорю, ти не маєш на увазі ноніса щедрина? Вони в одному зводі були тоді. Це дуже позитивно. Розумієш, спочатку збиралися, потім, ну, вони на другий день вже виїхали на позиції. Я розумію. І нормально говно там топтали, як я кажу, все в око похирили. І все було чудово. Ніхто з них не жаліється, слава Богу. Поки а як і же бої в урядовому кварталі? Ну, там же ті сантики висаджувалися. Я був перший день війни, заїжджав в урядовий квартал. Що там ніхто не стріляли. Я так? Я бачив, як пацани з президентського полку і суду рили шанси, готували, розміщуватися до оборони, кругової. Це а. я бачив. Це було біля Маріїнського парку. Я бачив особисто, коли вже інженерні споруди перекривання вулиць будувалися. Ага. Це я бачив. І я знаю, що один з ресторанів, який знаходиться прямо в центрі, Доволі такої відомої публіки. І це не велюр? І це не велюр. У мене там знайомий працює шеф-поваром, і не з першого дня війни годували тих пацанів, годують до цієї пори. І це дуже класно, чесно. Коли у мене йде спор, знаєш, що круче, кока-кола або пепсі, я вибираю чай. Але коли питають KFC чи McDonald's, я скажу одне, KFC возив під Гастумель. А Макдоналдс досі перестать відкритися. Тому ну, вже питання. Ну, тепер питання до, вибачте, ну, кухні однаково. Ну давайте ну, чесно по суті, так. А, питання до цього. І коли я приїжджаю, ми голодні, я так, тобі добре відомий Рома Курлик, Вікінг. Відкриваю угу. небрежно десь на ритий холодильник, де продавалися ці кока коли спрайти десь на зупинці. І там забито KFC, і я стою, мене челесть так отвисає, думаю: ніфіга фіга собі, блін". Пане Макару, хотів ще повернутися до питання колаборантів. Дивись, от е, я правильно розумію, що в принципі зараз при звільненні території все-таки основна маса їх втікає? Не доживає. Я маю на увазі, втікає ще до підходу Збройних сил України. Ну, Дивися, тут дуже анекдотична ситуація. Вони хотіли русський а не його отримали. Кам'яне сніва з неба. Що їх роблять? Приходять? Русський паспорт, так. Да. На фронт, нахрен. М'ясо! і і все. Ну, це хорошо, це непогано. Просто я до чого веду, ти розумієш мене? Ну, ти ж вже всі прекрасно знаєш, от випадки. Знову ж таки, добре, цей закон про колабораціонізм, це все чудово. Ну, є реальність. Реальність, коли, наприклад, прямий колаборант отримає умовний термін. Ну ти ж чув в Харкові ця історія і так далі. Ну, Печерській школа одна. Так, от там Рась, которая втекла ця директриса, її випустили, просто випустили. Що взагалі з цим відбувається? Ну як, як це працює, А по... це питання до Служби безпеки України, не до прокуратури. Служба безпеки України готує матеріали, mm -hmm. привічні і передає їх. Це питання Військова до Військової контррозвідки цим не займається. Це питання до контррозвідки України, є не питання до цілого департаменту захисту національної держави який має займатися цим. До речі, займатися іксбетом, я нагадаю. Його, якщо не помиляюсь, очолював такий Артем Шило. От питання до нього. Він, до речі, працював, оскільки я, я знаю, в АП. Зараз він піднявся і це. Я, я плекаю надію, що він почує мене і прийме відповідні Правильні рішення, а не буде далі морозитися. Бо я в режимі сніжинки теж красавчик, я можу сказати чесно. Просто ти розумієш, я не хочу казати, ну тобто, мені просто дуже. А от, ну добре, давай так. Е, я знаю, що наш ефір потім будуть багато людей дивитися на поки що окупованих uh -huh. територіях України. Ну, от, що ми потім це і на YouTube викладемо, і так далі. Навіть ті, хто зараз по телевізору чи по радіо нас не побачить, не почують, вони почують. Е, що ти порадиш, як людям поводитись з колаборантами? Ну тобто всі ж прекрасно знають населеному пункті, хто чим займається. Ребята документуйте. Uh -huh. Ви можете передавати ці дані InformNapalm, передавайте проекту Миротворець. Ви mm. можете передавати проекту Діпстейт. Всі це роблять. Ви розумієте, що ніхто нічого не забив. Дивися, от, наприклад, InformNapalm е зробив нову інтерактивну базу даних, які бригади воюють зараз під час цієї України. Це клопітка праця. Ви Росії того, ти маєш Так, да, для того, щоб кожний злочин має бути покараний. Тому що, думаєш, по калаборантам теж саме не готуєш. Я дуже на це плиту на виїздах. Збираємо багато цікавої інформації, яку систематизуємо. І потім прийде час, ми будемо подавати, коли вони думають, що знаєш, помста це страва, яка має подаватися холодно. От він сів, він думає все в нього хорошо. І тут до нього приходять чарівні хлопці і кажуть: шановний, піднімайтеся сраку, вам місце в'язниці. І це буде найшлой хороший варіант, я скажу. А... Давайте згадаємо те, що ми правова держава, ми цим відрізняємося видорків, закон перевищує все. всього. Тільки я тобі скажу, що це так, я не буду ні населений пункт називати, навіть області називати не буду. Але от знаєте, є такий старовинний український звичай, що от, коли людина виявляється твар'ю, то їй палять хату, наприклад. Всяке буває в житті. Знаєте, ми ж бандерівці і Ми ж маємо дивіться, розумієте, просто. Доволі часто в таких хатах колаборантів вони слідкують за електричною проводкою, сама абсолютно. За... іноді буває саме воспламеніння вати, як вони знаєш, пробки там, знаєш, біля вати. Бавовне забагато, хоча, <нах> не, не буває там або ж він сильно, як би це сказати, він сильно а на портрет Путіна, була рядом в вата, вона воспламінилось і все. Ну, буває. Іскри, іскрискала, да. Іскрив сильно цим <нах> самим. Та, та, та. Розумієш, а Біда ж в тому, що ці дурочки думають, що Росія надовго. і в Лимані ти надпис пам'ятаєш на шкані доски, ви пожаляєте, що ви живі. І це дійсно правда була. Вони пожалкували, що та, вони таку. не здохли. Та, тоді. А теж ж буде далі. І я мав досвід неодноразового спілкування з полоненими якраз сепарами з Донецька. Я кажу, а ви взагалі боїтесь ЗСУ? Говорить, ЗСУ не так боїмося, ми боїмося донецьких, які прийдуть назад. О, да. Я рекомендував би, щоб коли ми деокупуємо територію, Просто виставить знову кордон і пустить туди тих, хто втратив дома, квартири, сім'ї, рідних, всіх, рідних. Mm. і просто отпустить туди. Там самі люди наведуть порядок. І я більш ніж впевнений, що ті хлопці і дівчата, які зараз з окупованих районів Донецької, Луганської області Хрисонська. і Криму, вони будуть залюбки, довольні це зробити. Mm. ситуація, то. Очередна... Знаєш, я ж казав це, вибачте за радіо-ефір, це вже стала поговорка, ти ж мене колись питав, хто дорвався до влади? Вчора він машини, а не сосала. Кіпер ані еліта і гордість ДНР. Nee. No, це no, добре, я цього не чув. Це, прямо no, це ж правда. В, точеньку, в точеньку. Ah, так і є. От, розумієш? І, ah. Дивлячись на це все, але ж тут ще інший момент: сюди ж їде русня, а русня втікає. До речі, я тобі кажу реальний факт, що між Каланчатським і Чплинськими районами, які мужуть з Криму, постійно літають гелікоптери для відлову дезертирів. Серйозно? Російських. Вони ж намагаються втікти. А ти розумієш, що скільки вернеться туди зі зброєю, низькими моральними якостями, манімум бабла туди, які будуть приїдуть, будуть творювати те, що було в початку 90-х. Спочатку думаю, це етнічні майсті. угрупування. До, до. І громадянська війна, те, що нам треба. Я не проти. Подивіться, як буде обголатися. Тільки у мене дві три умови. По-перше, повернути всіх наших полонених. Угу друге забрати з ермітажу українські надбання в виді святої оранти, яка має бути в Софії Київській, для початку ряду іншого. І останнє, ми подумаємо, що нам ще потрібно там, щоб забрати в якості репарації. А далі, хай все згорить кідрень матері. Я тобі процитую класика. Я б, я б краще деньгами взяв. Я тобі, якщо чесно скажу. Ні, mm -hmm. чому? Хай золотом віддають. Ну, Придумай. Головне, війну, знаєш, виграти, а там розберемо. Абсолютно що цих потвор забирати. Я єдине, що тебе от ще хочу спитати, якщо вже тему колаборантів підсумовувати деякі наш ефіри, дивись. Ну, мені здається, немає да, питань до того до тих, до той біологічного сміття, яке воює в карпусах первом, втором тобто, ну, кадрові уроди. Що робить з неї мобіками? Вони теж творили величезну кількість злочинів і так далі, але все-таки там. Ну от якщо людина там не знаю, ну от її дійсно там силою вхопили. Вона, звісно, молоде, що там досиділа е до цієї мобілізації, але все ж таки, от як до них ставитись? Живеть це... тюрячку чи шо для мене, якщо вони самі здались, це одна має бути програма. А от якщо в бою, а якщо воно в бою, то це такі срадники, колаборант, які має йти типу, по повні з повним витягом. Ще гірше, тому що він навіть не військовополонений. Повніш, ми значала про Білорусь говорили. Так, от до них має бути відношення те саме. Абсолютно погоджуюсь. Причому ти знаєш, що вони ще більш озлоблені на нас, оскільки вони вляпались в російське дерьмо, uh -huh. подивилися що нас. Я тобі кажу, коли ще до війни великої, коли люди приїжджали в станицю Луганську, вони потрапляли в інший світ. Кофейні автомати працюють на заправках, uh -huh. нормальний асфальт, світло горить. Uh -huh. Все ж таки там робили, здавай ну, ще як скільки, і вони потрапляли в інший світ, і вони хотіли колись. До Великої війни мене знайомий один спілкувався з людиною, яка працювала в Дебальцеві, ну так вийшло не обстоятельства на желізній дорозі їхній. Uh -huh. І він приїхав якимось через пропускний пункт можна було на деокупованій територію, І хлопці, які залишились тут, у нього кажуть, ну пішли, хоч пиво вип'єш. А він такий, а скільки пиво коштує? Ну, 20 гривень. Ні, це буханка хліба. І це було видно реально голод. Якщо помніш, як а, Кацапи дуже люблять, не люблять згадувати, але відомий український художник Казир Малевич uh -huh. малював картину колись Серп і молод, смерть і голод». Так і є. Щось вони дуже люблять його іронізувати, що він був відомим радянським, він Радянський Союз ненавидів. До речі, це ще один з фронтів а, інформаційних, коли Кацапи дуже люблять до себе приписувати здобутки. Ти ж помниш, що це? «От наша совєтська команда дінамоків, Да йдіть ви в наша українська. Вчаю тобі скажу, що закінчити нашу розмову, і це так мені і в якості ідеї для наступної нашої з тобою розмови, мені здається, що після того, як ми переможемо в цій війні, нам треба у них забрати фразу діди воювали. Це наші діди перемогли у Другій світовій війні, хоч і не в своїй армії, Чотири українських фронти. Так. Да. А ніякі не русня. Це ми перемогли кращу армію світу на той момент, яким був німецький вермахт, а не ви, тупі уроди. Ну, тому що коли ви вирішили, можемо повторити, то <гум> От ви і повторяєте тобі, облюдки. Дякую тобі дуже за те, що ти знайшов час. Це був Михайло Макарук, речник ІнформНапалм. Друзі, підпишіться, будь ласка, на ІнформНапалм в Ютубі, в Телеграмі, в Фейсбуці, якщо ви хочете бути в курсі, дуже багатьох цікавих речей, про яких ви не почуєте ніде, окрім у них. Це за це свого... Аллах Акбар показуєш, так? За свого боку хочу подякувати дуже тобі за запрошення за ефір і за підтримку нашої спільноти загалом, за твою волонтерську роботу, ваша команда. Спасибі вам дуже велике. Добре, друзі. Підпишіться. До зустрічі, побачимось, почуємось.